السلام وعلیکمستانی وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَحْفَادِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا قُضِلَّ لَكْ وَمَنْ يُجْلِلْهُ فَلَا خَادِيَ لَكْ وشم سو رکھا ہری محمد اللهم الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدع و وكل بدع محمد محمد رائی محمد يَا أَلَا عَلِي مُحَمَّد كَما بَرَّتَ عَلَى قُرَايِهِ قَوَالَا عَلِي قُرَايِهِ إِنَّ النَّارَ دُخْمَجِي من بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ ایمون لہو ملکیارت من اخریم و من یعصر اللہ و رسولہ نمد اللہ زلالہ مبینہ ربی شرحلی صدری و یسلی اخری و اہلالو قدل لکل لسانی رولی سب کشان سلام امام پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رابطی پر سامعین و سانحات انتہائی مبارک سلسلہ ایک ہم نے شروع کر رکھا ہے نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والی آپ کے نکاح میں آنے والی ازواج متحرات کے حوالے سے آج آپ علیہ سنات وسلام کی آٹھویں سوجۂ محترمہ آٹھے نمبر پر جن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا شادی کی ان کی سیرت کے حوالے سے جنگ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی یہ خوش نصیبہ سیدہ زینب بنت رضی اللہ, اللہ جنگل کے اندر تو تمام ازواج ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی لیکن میری وفات کے بعد سب سے پہلے جو مجھے جدت میں ملنے والی قانون ہے وہ زیادہ سلامت سلام نے ان کا نام نہیں بتلایا کہ سب سے پہلے قیامت ابھی میری وفات کے بعد مجھے ملے گی تو وہ تم میں سے لبے ہاتھوں والی لبے ہاتھوں والی سے مراد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لمبے ہاتھ رکھتی تھی بہت زیادہ خرچ کرنے والی اور بہت زیادہ کرنے والی جن کی داستان نام مجید کے اندر موجود ہے قرآن نے اس کو مومنہ کا لقب دیا ہے اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے اب پردے کی آیات پر سجدہ زینب بنتے بلند مرتبہ خاتون تھی نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ تھا یہ خوش نصیب زینب بنتے عبد سراب کی بیٹی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کے اندر اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ نبی علیہ السلام ایسے ناموں سے اور ایسی سفارت سے بھی پرہیز کرتے تھے بلکہ حدیث سے اپنا نفس خود نہ کرو. اپنی تاریخ میں اپنے آپ کو پار یا, یا جس کے اندر خود پسندی کا پہلو پایا جاتا ہو فرمایا بالکل تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ تمہارے اندر نیک کون ہے اور نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا سیدہ زینبہ مکرم کی تہائی کریبا تھی پوپی ذات تھی بن پر جا کر ان کا نصب نامہ اللہ کے نبی کے نصم نامے کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ قریش کی بڑی عظیم و شاعری تھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں اور ان کے خاندان پر بھی ہجرت کے دوران بڑی آزمائشیں ہوئیں مکہ کے اندر جو گھر تھے چھوڑے ان کے حلیم قبیلے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا تھا ایسے پہلی شادی کی سیدنا زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ بھی دی. نبی علیہ ایک دن سیدہ زینب بن کے کو رشتے کی بات کی سیدہ زینب نے یہ بات سمجھی کہ شاید آپ اپنے لیے رشتہ مان رہے جب یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے زید بن ہارسا جو کہتا کہ اللہ کے نبی کے وہ بولے بیٹے تھے میرا اور اس کا برابری نہیں ہے, برابر ہے خاندانی لحاظ سے بیٹھ اعلیٰ خاندان سے ہو وہ غلام کا بیٹا میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی جب سیدہ زینب بنت جہاش نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے قران مجید نازل فرمایا سورۃ احزاب کے اندر فرمایا ماماکان لکھو میں بنت بلا مقتدل اذا ظالمه ورسوله امرث نہیں یہ کون رہا ملک دیا مرد اور کسی موبائل عورت کے یہ دائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اپنی مرضی کرے اپنی رائے کی پیروی کرے اپنی خواہش کی پیروی کرے یا اپنی بات کو آگے کرے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد کسی دوسرے کی بات کا جو اللہ و ختم ہو جاتا ہے تو جب شہیدہ بلکہ اللہ تعالیٰ کام نہیں کیا جو شریعت کے منافی ہو صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق رشتہ نہ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں, نہیں, نہیں گزار سکتا جس بندے نے مسلمان ہے, ہے, ہے اس بندے کی زندگی قرآن و سنت کے تابے ہے اس بندے کا مکمل طور پر یہ فرمایا کہ یہ چنیا کافروں کے لیے جنت ہے جیسے دل چاہے کریں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی اللہ نے چڑیا میں دے دیتا ہے لیکن مومل اور مومل آپ عورتیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ان کے لیے آزمائش بنایا ہے آتی ہی کو ہیں. کو آتی ہیں. اللہ کو ماننے والوں کو آتی ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے اللہ انہیں تکلیف دے کر ان کے کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مختلف طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے اور جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے تقالی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقاموں برے رکھے ہوئے اس لیے سیدہ زینب جہاز کو جب یہ معلوم ہوا تو یہ پھر راضی ہوگی شادی کے لیے رضامات کہ اللہ اللہ کو, جی کو پسند کیا تو سجیدہ زینب اب تہش پھر نکاح کے لیے تیار ہو گئے شادی ہوگئی اس کے بعد ان کا آپس میں دیوار نہیں ہو سکا آپس کے اندر خوشگوار زندگی نہیں ہے پریشانی ہے کشیدگی پریشان کی وجہ سے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور نبی وسلم سے اللہ کے نبی میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ نے فرمایا تذکرہ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَمَّا صحابی, واحد صحابی ہے جن کا اللہ نے نام لیا قرآن مجید کے, صلات صلات کے آپ کے منہ بولنے لیتے تھے حادی کے, کے ساتھ ان کا اتنا پیار تھا اتنی بہتر تھی کہ آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اس جہاں سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بولے بیٹے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ چھوٹے بچے لے لیتے ہیں اپنی بہن سے لے لیا بھائی سے لے لیا کسی عزیز رشتے دار سے لے لیا اور ان کی جگہ پر بلدیت اپنی لکھوا دیتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کبیلہ گناہ ہے یہ بات ذہن میں رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ جو شخص اپنے غیرے باپ کی طرف اپنے نسبت کرے وہ بندہ کے طرف یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا آج ہمارے معاشرے میں کوئی یاد نہیں کیا جاتا اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی بچہ لے کر اپنا منہ بولنا بیٹا بناتا ہے بے شک وہ اس کے پاس رہے اس کی پرورش کرے اس کو پڑھائے دکھائے اس کی پرورش کرنے کے بعد تربیت کرے آگے شادی کر دے اور ساری زندگی اس کے پاس رہے لیکن اس کی جو بلدیت ہے اس کے ماں باپ کا نام وہی ہوگا جو اس کے اصلی ماں باپ ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو اپنے اصلی ماں باپ کی طرف سے مراثت بھی ملے گی اگر ان کا ماں باپ اصلی بہت ہو جاتا ہے تو ان سے مراثت بھی ملے گی تو یہ اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی بلدیت دکھوائی ہوتی ہے یہ بہت بڑا گنا ہے اللہ نے بڑا کر دیا ہے فرمایا میں ان کو ان کے بنانا کے چاہتا ہے مکمل طور پر پوچھے اس کے بعد یہ کام کرے تاکہ کہیں گڑبڑ نہ ہو اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب نہ ہوسل بھی ذہن میں رکھے کہ متبدع اپنے والدین کی طرف منسوخ ہوگا اگر اس کا نام درج کروانا ہے تو بندے نے اس کو اپنا وہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی اور اولاد بھی ہے تو جب وراثت تقسیم ہونی ہے تو یہ بھی برابر کا استعمال ہوگا یہ کہاں سے آ گیا برابر کا ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس لیے اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے لوگوں نے جب نبی نے یہ حالات دیکھے تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا فرمایا جب میں سے واحد رسول اللہ کی بیوی ہے جن کا نکاح بغیر کسی ولی اور بغیر گواہ کے خود اللہ العالمین نے ساتوں اسباتوں کے کی اوپر کیا ہے یہ وہ اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم کی خوش نصیبہ جن کا نکاح اللہ نے کیا ہے اور باقاعدہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر کے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح زیادہ دقت جہش کے ساتھ کر دیا تو یہ زیادہ ملتے رضی اللہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے بلکہ سیدھا یہ فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح دنیا کے اندر لوگوں نے کیے ہیں تمہارے رشتے میں ایسے ہوئے ہیں میرا نکاح خود رب العالمین نے کیا ہے اتنی بڑی بات ہے تو زینب زینت جہش رسول اللہ کے ساتھ نکاح کر کے کہیں نبی علیہ السلام کی حق تلفی نہ ہو جائے اللہ کے نبی کی کہیں گستاخی نہ ہو جائے اس وجہ سے اللہ نے جو ہے تو سجدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری تبا کی حالات کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان کی اس ہو، ہو، اس کے اس موقع پر اللہ کے نبی نے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اچھا بلیپہ بھی کر سکتا ہے پرتے کا, کا حکم اسی طرح نازل ہوا یہی یعنی دعوت تھی بلیپے کی صحابہ کے نام آ رہے ہیں اور کھا کھا کر جا رہے ہیں۔ بلکہ سعید العد کہتے ہیں کہ میری والدہ امداد سلیحم نے کہا اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم میں نئی شادی کی خدمت میں دیا یہاں محدود شان بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر نکاح کے موقع پر انسان کو تحفہ ایسا دینا چاہیے جو غریبے کے اندر کام آئے جو اس شادی کے موقع پر کام آئے اس طرح کا تحفہ دیں تاکہ اس بندے کو فائدہ ہو بعض دفعہ ہمارے بحائف بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ والا وہ زندہ سجاوٹ کرتی ہے اس لیے اگر کوئی ایسا بندہ جس کو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں اس کو ایسا تحفہ دیں جو اس کو زندگی کے اندر فائدہ بھی دے اور خاص طور پر شادی کے اندر اس کا تعاون ہو جائے اللہ نبی صلی اللہ علیہ بلکہ سے کسی نے پوچھا کہ لگ بھگ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ کے گھر کھانا کھایا تھا کھانا بہت تھوڑا ہے لیکن اللہ نے برکت اس طرح ڈال دی ہے تھوڑے تھوڑے لوگ آ رہے ہیں کھا کھا کے جا رہے ہیں کہتے ہیں میرے نزدیک تقریباً کو تین سو رسول اللہ کے وہ بیٹھے کر رہے تھے. اللہ گھر سے چلے واپس آئے تو وہ اسی طرح آپ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی بندے کے حکام ناظر نہیں ہوئے تھے اس موقع پر آپ جب گھر رکھا داخل ہوئے یہ بات آپ کو پسند نہ لگی اچھی نہ لگی نہیں ہے اللہ نے گھر داخل نہ ہو اللہ کے تمہیں اجازت دی جائے اجازت لے کر گھر جاؤ تو جب تمہاری کوئی دعوت کرے یا جب تم نبی کے گھر دعوت کے لیے جاؤ دعوت کے بعد چلے جاؤ وہاں پر باتیں نہ کرتے رہو اس لیے مشغول نہ ہو جاؤ ان نزادی کو کہ وہ تم سے حیا محسوس کرتے ہوئے تمہیں کہتے نہیں ہے لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی بھی ضرورت کا کام ہے یہ بات کرتی ہے من حجاب کی پیچھے سے کرتی ہے تو یہ آیت اس وقت حاضر ہوئی ہے تمہارے لیے بھی زیادہ کام کا خیال کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے زیادہ گپ شپ لگانے سے جو وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے وہ انسان کے لیے جو وہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس آئے کے حجاب سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے شری اداب کو ہے اس, کے جانے کے, وہاں بیٹھنے کے, آنے کے اس کو معلوم ہونے چاہیے جان کی طرح اور بے دھنگے لوگوں کی طرح اور ان پڑھ لوگوں کی طرح ایسے کام نہ کریں جس سے ان گھر والوں کو تکلیف ہو آج الحمدللہ اب تک مکمل طور پر اسلام پہنچ چکا ہے اسلام کی دعوت بھی پہنچ چکی ہے ہم مسلمان ہیں کئی کئی نا کتنے کتنے ہم نے حکام اس کے بارے رکھے ہیں سن رکھے ہیں ایک کرنے کے تیار نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مالوسیت اور محبت کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں بعد شامل ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاؤ مکمل طور پر دعوت کے حصول اور ان کے ادال کا مکمل خیال کریں اسی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کی, کی طبیعت کے اندر ایک تربیت وہ اللہ کے نبی پردا کرنا بڑا روشن کھڑے ہو کر کہتے ہیں جناب کہ یہ ایسے تنگ نظریہ ہے. حقوق کی شربیت ہے اور دوسری بات کا ہے کچھ لوگ یہ کہتے تھے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا یہ بہت بڑی ہے تو کیا چیز چھپاتی تھی عورتیں پرتے کے پہلے برہنہ ہوتی تھی یا ان کے لباس نہیں ہوتے تھے کس بات کو دیا گیا چہرے کا پردہ ہے یہ ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں غلط فہمی ہوئی چہرے کا پردہ ہے یہ فرض ہے عورت کے لیے اجنبی بندے سے پردہ کرنا لازمی ہے تعالی اڈا اللہ کے نبی थी اور دیگر کے ساتھ اچھا سلوک تھا اچھا لین دین تھا لیکن طبیعت کے اندر ایشا کہ جب میرے اوپر تحمت لگی تو مجھے یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ زیدبہ میرے بارے میں کوئی ناگوار بات کرے لیکن اس موقع پر سیدا زیدبہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر ان کے پوچھنے پر زینب التجا سیدہ عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ پرہیزگار اور, اور سچی عورت ہیں اور سیلا رحمی کرنے والی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ وسلم کی انتہائی زیادہ محبوبہ آپ نے کی بیوی ہیں یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا جو ہے اظہار کیا گوتم کے حادثے میں موقف تھا وہ بڑا خوبصورت میں کی رکھتی تھی. پہلے بھی یہ علی بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا اپنے نہ آپ جانا بلکہ اپنے گھروں کو لازم پکڑنا اور آپ علیہ السلام و اسلام کی وفات کے بعد یا عمر کے یہ دو بیویاں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اس فرمان کو ہاتھ یا عمرے کا سفر نہیں کیا سیدہ زینب عبادت گزار بھی بہت زیادہ تھی آپ نے معروف حدیثوں کی ہوگی بیوی پڑے زینب جو ہے تاکہ وہ عبادت اس قدر زیادہ کرتی ہے آپ نے فرمایا نہیں اس رسی کو کھو دو عبادت اس وقت کرنی چاہیے جب صحیح ساتھ چستی کی عادت میں ہو اور تندرست ہو اللہ کے نبی نے آپ کی بیویاں کہتی ہیں جب یہ نبی نے فرمایا نا کہ مجھے سب سے پہلے ملنے والی جدت میں جو ہاتھوں کے سے سب سے زیادہ ہے۔ <laughs> ہم دوسرے کی, کی اگر، کس کے ہاتھ لمبے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ تو زیادہ کسی کی کے بھی لمبے نہیں ہیں لیکن جب سیدہ زینب اتش اللہ کے نبی کی اپار کے بعد سب سے پہلے بھی ہے بیٹھ کے تو ہم نے یہ تازہ کیا رسول اللہ کی ہم نے یوں سمجھا کہ آپ نے جو اللہ کے کمائی کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے عمرہ علی نے بارہ ہزار کا جو وزیفہ لیکن جتنا بھی وزیفہ آتا تھا سارے کا سارا اللہ کے راستے میں جو رقم اور جو پیسہ ہم نے بھیجا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا دوبارہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اس قدر زیادہ یہ اللہ کے راستے اللہ اللہ مفاد کا اشارہ اللہ کے نبی نے اپنے یہ, یہ, یہ وسیعت تھی کہ میری मेरी کے بعد مجھے اس उस پر لگا کر قبرستان لے جایا جائے, جائے. سعیم صدیق کا بھی جنازہ لایا گیا تھا تو یہ نیک لوگوں کے جنازے زیادہ جو اپنے دور حکومت کے اندر اس چارپائی کو ایسے لوگوں کے لیے خاص کر دیا تھا جو زیادہ فضلات والے مولا ما اور دت الصلا اوتے ان کے لیے باقی لوگوں کے لیے دیگر چارپائی بنوا دی سیدہ زینب نے اپنے پیچھے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا سارے کا سارا اپنا کے راستے میں ترچ کر دیا کوئی دلمدار نہیں چھوڑا تو یہ ہماری ماں جی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ہماری جو ہے نا بہنوں کو ہماری خواتین کو ان کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح باتوں میں حمل کرنے کی توفیقت فرمائے